بقولك ايه يا ستا تتحداني اللي يقولنك اتحسن من التاني اتحداك يا بيقولك مرة موبايل بيقولي الشريحة روحي وانت طالق قالت له يخرب بيتك والرصيد اللي في بطني بيقولك مرة واحد سايد اشتغل سواق في باريس ركبت معاه واحدة عريانة طول الطريق عمال يبص عليها من المراية قالت له اول مرة تشوف واحدة عريانة ولا ايه قالها لا بس هموت وعرف هطلع الاجره منين إيه؟ واحد خليجي بيسال واحد مصري بيقول له انت ليه لما حد يسالكوا سؤال بتردوا عليه بسؤال قال له مين اللي قال لك كده بيقول لك مره واحده حامل غبيه قوي الناس قالوا لها جوزك بيخونك مع واحده تانية راحت لجوزها وقالت له قل لي الحقيقه وهسامحك الواد اللي في بطني ام تبقى مين بيقول لك مره واحد عفريت طلع لواحد غبي قال له اطلب امنيه قال له المصحف ما معايا رقمها واحد سعيد حد يوصل بلده بسرعة ركب القطر وقعد يجري فيه واحد غاب تقدم لبنت يخطبها قالت له أنا أسفة مش هقدر أرتبط بيك عشان جوايا شخص تاني قال لها بلاش فلسفة وقول إنك حامل بيقول لك مرة واحدة ست سايقة على الجي بي اس فالجي بي اس قال لها انحرفي قليلا قامت قلعب طرحة بيقول لك مره واحد كان مخنوق من مراته قال لها انا زهقت منك وهروح اتجوز هيفاء وهبي قالت له موافقه قال لها انت يوم وهي يوم قالت له لا قال لها خلاص انت يومين وهي يوم قالت له برضه لا قال لها خلاص انت تلاتة وهي يوم قالت له لا قال لها طب عايزه ايه قالت له انت يوم وانا يوم واحدة ستة اتصلت بامها وعمالة تعيط، امها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها اتخانقت انا وجوزي، قالت لها عادي يا بنتي ما كل الاجواز بيتخانقوا، قالت لها طيب قولي لي اعمل ايه في جثتي دلوقتي؟ بيقول لك مرة واحد غبي راح يشوف نتيجته في الامتحان لقى نفسه ساقط، قام راح يتخانق مع عمه، امه قالت له أنا ما انا؟ قال لها طول السنة قاعدة بتلعبي وجاية اخر يومين تدعيلي. بيقول لك مره واحده اتصلت على جوزها وهي متعصبه قالت له فينك يا زفت قال لها تعرفي محل الذهب اللي فيه الطقم اللي عجبك امبارح قالت له ايوه عارفه يا عمري يا روحي يا حياتي قال لها انا عند الحلاق اللي جنبه يا زفته يا بنت الزفته بيقول لك مره ثلاث اطفال راحوا محل لعب واحد قال للراجل عمه عايز بالونه فالراجل جاب السلم وطلع جاب له بالونه بعد ما نزل سأل التاني قاله عايز ايه يا حبيبي؟ قاله عايز بالونة، قال ما مقلتش ليه وانا فوق، المهم طلع جابله البالونة وهو فوق سأل التالت، قاله انت كمان عايز بالونة؟ قاله لا يا عمو، قام نزل من على السلم، قاله امال عايز ايه يا حبيبي؟ قاله عايز بالونتين. بيقولك مرة واحد محشش قاعد جنب واحد صومالي فالمحشش بص على الصومالي وقاله انت صيني؟ قام استغرب الصومالي وقاله لأ. بعد شوية المحشش رجع تاني بص عليه وقال له انت صيني فالصومالي تعصب وقال له يا عم لا بعد شوية المحشش بص على الصومالي تاني وقال له طب أمك صينيه فالصومالي اتنرفز قوي قال له ايوة انا صيني سينية واسمي شونجلي ارتحت فالمحشش قال له غريبة مع اني شكلك سومالي بيقول لك مرة واحد غبي سرق فلوس كتير ومش عارف يخبها فين فراح السحرة وقعد يحفر يحفر لغاية معامل حفرة كبيرة وحط الفلوس فيها وردم الحفرة وعلم الحفرة بلوح خشب مكتوب عليه هنا مفيش فلوس فواحد غبي معدي شاف اليافطه قعد يحفر يحفر وخد الفلوس وكتب على لوح الخشب حسنين ما خدش حاجة واحد بيقول لصاحبه مراتي ماتت وبحاول اعيط من الصبح ما قدرتش انزل ولا دمعه، مش عارف اعمل ايه، قام صاحبه قال له تخيل انها رجعت. بيقول لك واحد اقرع حس ان في حاجة ماشية على دماغه، بيحط ايده لقاها نملة، جه يشيلها قالت له استنى والنبي يا عمو اخر زحليقة. بيقول لك واحد مصري بيسأل واحد امريكي ايه اخبار الدنيا معاك. قال له بالنهار راكب هامر وبالليل قاعد مع قمر وانت قال له بالنهار سايق تريلا وبالليل قاعد مع غوريلا بيقول لك مره واحده امريكيه وواحده فرنسيه وواحده مصريه قاعدين يجربوا صدى صوتهم الامريكيه قالت هللو صدى الصوت قال هللو الفرنسيه قالت بونجور صدى الصوت قال بونجو المصرية قالت هيهيهيه <تصفيق> صدى الصوت قال حبيب ابوها واحد غبي بيعمل تحليل دم، فالدكتور قال له انت عندك سكر في الدم، فالغبي قال له الله يكرمك يا دكتور والله انت اللي زعلت. بيقول لك مره واحد راح يتقدم لواحده طويله قوي فابوها قال له المهر 500000 جنيه، قال له ليه يا عم انت احسب لي المتر بكام؟ سألوا واحد محشش إيه هو الحب؟ قال لهم عبارة عن حرفين حمار بيكذب وبقرة بتصدق بيقول لك مرة تلميذ بيقول لمامته تعالي معايا المدرسة بكرة قالت له ليه حبيبي؟ قال لها المستر قال اللي مش هيعمل الواجب هضرب أمه بالجزمة بيقول لك مرة واحد منحوس عمل المستحيل عشان يسافر أمريكا وفعلا سافر. وأول ما وصل أمريكا لقاهم عاملين مسابقة هناك، إشترك في المسابقة وكسب، بس عشان يشوف كسب إيه لقى نفسه كسب رحلة لمصر. بيقولك مرة واحد حماته داستها عربية، فسألوه أنت شفايفك سودة كده ليه؟ قال لهم من كتر البز في الكوتش. لو عجبتك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أحلى مسا عليكوا يا